Ei sitä oikein rankaksi voisi sanoa. Täällä on tosi paljon vapautta itse päättää, että mitä opiskelee. Joten se on niin rankkaa kuin sitä itse tekee. Mun mielestä opiskelu on ollut sopiva haastavaa. Opiskelu on ollut osa olla aika rentoa. että Läksyjä ei hirveästi tuu ja Kaikki sujuu hyvin tämän harrastuksen kanssa. Hyvin on jaksanut, että mun mielestä on ihan sopivan verran kokeita ja läksyjä. En sanoisi, että opiskelu on ollut liian rankkaa, mutta kyllä niitä haasteitakin löytyy. Opiskelu on ollut sopivan vaativaa, mutta ei liian rankkaa. Se on ollut itsenäistä ja käytännöllistä. OSAO. Kaikki on mahdollista.